Bé, bon dia eh, En el vídeo d'avui de dinamització digital eh, us volem ensenyar què és Facebook Creator Studio i com us pot ajudar a publicar i a tenir una, un calendari de publicació ja preparat en el, per publicar contingut a les vostres, a les vostres xarxes socials sense haver d'estar pendent de publicar-ho cada dia. i no? eh, Facebook Creator Studio és una eina totalment gratuïta de, de Facebook que ens permet pues, crear publicacions o bé per compartir, com compartir en aquest mateix moment o bé per deixar-les programades per més endavant. També ens dona estadístiques i ens permet eh, gestionar d'alguna manera unificada tant el nostre perfil de Facebook com el nostre perfil d'Instagram, tot en una mateixa, en una mateixa eina. Així que el, que el que cal només per poder accedir és tenir una compta de, de Facebook i a partir d'aquí eh, poder fer-ho fer servir sense cap tipus de, de cost. Per entrar doncs, ens, demana, ens demana tenir una compta oberta. Vale, I una vegada que estem dins doncs és una eina molt senzilla, molt intuïtiva i jo recomano provarla i i utilitzarla per veure quines són les seves possibilitats. Um, una cosa molt important és es que si si tens accés a diferents perfils o a diferents pàgines de Facebook eh uh, o d'Instagram, aquí et deixarà triar amb quin vols treballar o en quin a, sí, en quin pàgina vols fer publicacions o programar-las o ve visualitzar les publicacions que hi ha. Altra cosa important és que eh, aquesta aplicació diferencia tant el nostre, el nostre perfil d'Instagram com la nostra pàgina de Facebook. I aquí d'alguna manera seleccionem amb quin, amb quin perfil o pàgina volem treballar, si la pàgina de Facebook o bé la pàgina d'Instagram que també, si tens diversos perfils, doncs pots seleccionar amb quins d'ells vols, vols treballar, d'acord? Vale? Eh, com us deia, eh, una cosa, molt, una eina, és una eina molt, molt interessant, doncs, m -m més enllà de, de tot el que ofereix, amb el, el que jo em quedaria és la, la forma de poder preparar publicacions per publicar més endavant ¿no? per exemple poder establir un calendari editorial i tenir planificades les publicacions pues, de tota una setmana o de 15 dies o fins i tot d'un mes per la gent que sigui més previsora i tingui i tingui contingut ja preparat per poder per poder publicar més endavant i um, és una, és una aplicació bueno, no deixa de ser una aplicació sinó és una, un apartat de, de Facebook, un apartat de Facebook que permet eh, pues, tenir diferents opcions tot en un mateix lloc. Eh, el tema de notificacions pues, és quan reps una notificació d'alguna interacció que hagi fet el, el públic amb les teves publicacions, però ben no hi estendre massa i el que vull és anar directament a, a a poder fer una demostració de com podem programar una publicació, per exemple, pel, pel nostre perfil de, de xarxes socials. No? Pues, per exemple, jo triaré la meva la meva compte de la meva pàgina. Si, ja, ja us dic, si, és, si només treballeu amb una, això ho, no, ho tindreu, no ho tindreu que seleccionar perquè ja us sortirà per, per defecte. ¿vale? I, I us sortirà pues, eh, totes les publicacions que hàgiu fet de, de tant de històries com de vídeos com de fotos amb la, la vostra pàgina. Eh, com us deia, permet fer publicacions o bé fer-les al moment o bé deixar-les o guardar per, per més endavant i això és el que, amb, amb el que vull fer eh, més rellevància, no més importància perquè penso que és el que més profund li podreu treure i que us pot ajudar. A no haver d'estar tan pendents de publicar sinó dedicar una estona a la setmana uh, per tenir el contingut ja preparat i i poder-vos oblidar una mica d'estar pendent de, de, de publicar o no. Per exemple, aquí el contingut que us deixa publicar o bé són vídeos de IGTV o bé són posts a l'apartat de notícies. No podem compartir ni reels ni podem compartir històries. Vale? Eh, només deixent aquests dos formats. Per exemple, triem lopció de, de crear una publicació pel per per perfil d'Instagram i llavor ens ens demana que escrivim un text. Jo en aquest cas eh, ficaré text de prova. Vale? Podem posar bueno, Això és, diguéssim que és l el que sortiria al peu de la, de la imatge. Podem afegir una ubicació, Qualsevol ubicació Si tenim la ubicació del nostre de, Del nostre comerç doncs, Per exemple Mercat Jo agafaré una per, per defecte Agafaré la ubicació del mercat municipal Que això també no cal emplenar-ho eh? Això ho podem deixar en blanc El que passa que ens recomanem per, posar la ubicació perquè quan la gent faci, faci una cerca al cercador d'Instagram pugui, pugui trobar-nos amb més facilitat. Vale. Aquí, en aquest apartat que no us he dit, en el text de la publicació, és on afegiríem els, eh, els hashtags que volem que apareguin a la publicació. Puguem fer puguem fer tants hashtags fins a 30 que és el, el límit màxim que permet, eh, que permet Instagram no? i també a, a, men a mencionar, no sé si diu mencionar la veritat de la paraula a, a, a etiquetar el que seria etiquetar a fins a 30 persones i aquí es, ens va marcar els, els límits Eh, una vegada que hagim fet el text que volem publicar haguem col·locat la hàgim col·locat ubicació. ens quedaria només eh, pujar un, un arxiu no? Jo he fet aquí un, un de prova, una publicació de prova vale? que seria la imatge que volgueem compartir, el vídeo que volgueem compartir o, o qualsevol altra publicació i vídeo... O el, el, en definitiva, la nostra imatge que, que volem compartir en aquest, en aquest post, no? Um, amb, amb aquesta eina podem aprofitar aquesta mateixa publicació i amb, amb només un clic podem publicar-la tant a Instagram com a Facebook si tenim vinculada la nostra pàgina de Facebook amb el nostre perfil d'Instagram, com és el, el meu cas, no? I llavors aquí tenim l'opció o bé de Podem... Guardar, podem publicar-la en aquest mateix moment si cliquem en el botó. sí, podem guardar-la com a borrador perquè encara no tenim lle el text, el text que volem afegir o el hashtag o, o qualsevol altra cosa ho podem deixar per publicar més endavant. o bé la podem programar que aquí és on trobo jo la gran avantatge no? I, i el gran profit que en podeu treure. No? Pues, la podem programar pues, per, per la data que vulguem i per l'hora que vulguem. D'aquesta manera, si si, toquem, si la deixem en programació, eh, aquesta publicació es guardarà i es publicarà eh, en el dia que hàgim triat i a l'hora que hàgim triat. Vale? Aquest seria eh, per publicar a Facebook, que pot, pot ser diferent que a Instagram, que seria aquesta opció d'aquí que, que diguéssim que com que la, la, la publicació l'hem creat des d'Instagram, seria aquesta una mica la que... La que manaria o la que determinaria si, si ho publiquem ja o bé, també, com en el cas de Facebook, eh, la, la podem programar o guardar en emborradors. Són independen independents, és a dir, que podem fer una programació, deixar-la programada perquè es publiqui a Facebook per més endavant, però ho podem publicar directament a Instagram o a la inversa, no? eh, podem publicar-la directament a Facebook però la podem programar per més endavant a, a Instagram això ja depèn de del que nosaltres volem fer jo el que recomano és publicar les dues eh, o el que faig habitualment és publicar a les dues plataformes tant a Facebook com a Instagram a la, al mateix moment llavors sempre que trio una una programació, per exemple, per, el, per un dia en concret, eh, comparteixo la mateixa, la mateixa programació per, per, per Facebook i Instagram. Eh, D'aquesta manera doncs, es publicarà automàticament a, a les dues plataformes. Jo, com que això no ho vull, no ho vull guardar, doncs no, el que faria seria tancar i, i deixar-ho... Sense, sense guardar y bueno això sería le a mes o, o diguésin la op opción que cree que puede treure més partit o que puede fer servir més uh, de facebook crédito estudio ¿no? la que uh, una vegada que guardem una, una publicació per mes andavant pues podem continuar fent més publicacions pues per això por pues, per tenir diferents dies de, de publicació pues, si hem fet una per demà dimarts podem fer una altra part demà dimecres, per demà passat dimecres i, o per quan creiem oportú i tenim totes les publicacions tenim totes les publicacions, eh, tenim totes les publicacions eh, programades per, per fer automàticament eh, eh, ja tenim l'opció de calendari i aquí us sortirien totes les, totes les programacions o totes les publicacions que tingueu, que tingueu programades d'aquesta manera, doncs us serà més visual tenir controlat tot, tot, el, tot el contingut que, que voleu compartir. Després no us oblideu també de, de consultar les estadístiques que us seran molt útils doncs, per sapigué sobretot, quin és el vostre públic o quina és la vostra audiència i tenir clar pues, eh, quin és el vostre perfil de públic objectiu. I així pues, eh, acurar una mica més eh, amb, amb el contingut o pues, amb la manera dels de, temes a tractar amb, a la vostra, a les vostres xarxes socials. I res més, fins aquí aquest breu vídeo sobre... Facebook Creator Studio, que es una eina que os ser mol útil par facilitar vos la la creació de contingut a las vosotras xarxes y res més espero que us animo a a provar-o y espero que que os sigui que os sigui d'interès.